Ei, com esteu? Um, estic aquí treballant, però tenia ganes d'explicar-vos que demà publico el meu segon article. Ha estat més d'un any de feina. La veritat és que ha sigut bastant més lent del que, que m'agradaria, o sigui, gairebé mig any um, només escrivint-lo. O sigui, perquè veieu això de que, de que la paciència és la mare de la ciència. O sigui, realment, quan has de generar coneixement és o paciència o frustració. No només perquè la cosa avança molt més lenta del que voldries, que, que també, sinó que al final t'has d'assegurar el 100% que el que has fet és correcte. Potser els meus resultats finals ja fa 4 mesos que estaven acabats, però al final he de tornar a revisar-los, a repetir-los, revisant cadascuna de les aproximacions que he fet no? i cadascun dels càlculs que he fet. O sigui, és una cosa molt asimptòtica, és quasi com quan vas d'excursió i veus el, el cim allà al final i et penses que estàs a punt d'arribar, però en realitat queda molt, i molta pujada, fins d'arribar i, i realment fessim, no? O sigui, al final, tu vols estar segur, 100% segur, per, per dos motius. Primer, perquè és la manera d'estar més tranquil i més confiat respecte al que has fet i quan ho hagis d'explicar. O sigui, que si fan una pregunta cabrona, puguis respondre-la bé. I segon, doncs, també per respecte cap a la ciència, cap a la comunitat i sobretot cap, al, cap als teus companys. Perquè, o sigui, justament, aquest és un article que he fet amb, amb col·laboradors d'arreu de, del món una mica. Així que, bueno, què menys que tenir lo super revisat. I, I ara em toca la part de que em fa sentir més impostor, que és justament la que estic fent ara, que és la de comunicar-ho. O sigui, crec que és la que més m'agrada, la que més impostor em fa. Soc una mica masoquista. I, i tot i que hem estat escrivint l'article com amb molts dibuixets, amb la idea que quedi molt clara, però ara em toca preparar unes diapositives que, que explicaré en, en un club de lectura científica que m'han convidat a Ohio, a Estats Units. I, I res, també penjaré demà un vídeo explicant-vos tot sobre l'article, així que estigueu atents al canal. Que vagi molt bé la setmana.